ہم کیا کرتے ہیں رمضان المبارک میں نیکی کرنے کا جو ہے نا جذبہ عموماً بڑھ جاتا ہے تو پھر ہماری نیکی میں شیطان جو ہے اب تو قید تو ہو چکا لیکن یہ جو نفس ہے نا یہ اس سے بھی بڑا ظالم ہے یہ اب نفس ہمارے اوپر وار کرتا ہے یہ نفس ہمیں غلط کاموں کی طرف لے کے جاتا ہے کیونکہ یہ عادی ہو چکا ہے اس چیز کا اور ہم اس نفس کے غلام ہو گئے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جناب افطاری کا ہم پروگرام بنائیں گے جو بھی کریں گے تو ہم اس طرح آگے کھڑے ہوں گے کہ جناب انہوں نے کبھی کچھ دیکھا نہیں اور مجھ سے بڑا کوئی کھلانے والا نہیں کسی کو ادھر سے گالی دے رہے ہیں کسی کو ادھر سے دھکا دے رہے ہیں او بھائی ادھر ہو کے بیٹھ او ادھر ہو کے بیٹھ بلکہ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ دسترخوان میں نے لگایا صرف میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ نے دسترخوان لوگوں کو بتانے کے لیے لگایا کہ رب کی رضا کے لیے لگایا ہماری حالت اتنا خراب ہو جاتی ہے پھر ایک اور بھی تماشا رمضان شریف میں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جناب راشن جو ہے نا وہ تقسیم کیا جاتا ہے اب الامان و اپنے وزیر اعظم صاحب نے جو سکیم چلائی کہ جی مفت آٹا دینا ہے اب ایک تھیلا ہے آٹے کا اس کے پیچھے لوگ کتنا ذلیل ہو رہے ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں میرے پاس ایک خبر ہے کہ ایک خاتون بیچاری غریب تھی جو آئی تھی نا امیر تو نہیں جائیں گے غریب ہی ہے جو بیچارہ مر رہا تھا مزید مارا جا رہا ہے وہ ایک غریب خاتون جو ہے نا لائن میں لگی ہوئی آٹا لے رہی تھی مر گئی رش بہت زیادہ تھا کچھ بے ہوش ہو گئے یار یہ رمضان المبارک کا تقدس ہے جو ہم نے رکھا غریبوں کو اور ذلیل کیا جا رہا ہے تو ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ جناب ہم نے راشن تقسیم کرنا ہے اعلان ہوگا کہ جی فلاں حضرت صاحب نے جو ہے نا آج راشن تقسیم کرنا ہے تو بچارے جو غریب ہوتے جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ آ کے لائن میں لگ جاتے ہیں روزے کی حالت میں رمضان المبارک ہے گرمی ہے سردی ہے جو بھی ہے وہ لائن میں لگے ہوئے ہیں اور جس نے تقسیم کرنا ہے وہ بارہ ایک بجے آئے گا اس کو پتا میں نے تو بانٹنا ہے اور وہ اس طرح آ رہا ہوتا ہے کہ جیسے وہ کسی پہ احسان کر رہا ہے بھائی کسی پہ احسان نہیں ہے یہ رب کی رضا کے لیے کر رہے ہو تو پھر جیسے رب نے فرمایا ویسے خرچ کرو یہ ایک بندہ نا حضرت امام اللہ تعالیٰ یا غالباً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ سے نہ سوال کرنے آیا اور سوال کیا نہیں بلکہ لکھ کے دیا تو آپ نے وہ پرچی پکڑی فوراً ہی پانچ تھیلیاں جو ہے نا دنار کے نکال کے ان کو دے دی اس میں جو بھی مال و ذر تھا پانچ تھیلیوں میں وہ ان کو دے دیا تو آپ کے ساتھ جو خلیفہ تھا انہوں نے عرض کی کہ آپ نے بنا پڑھے بنا پوچھے بنا اس کے سوال کیے آپ نے فوراً ان کو عنایت کر دیا وہ آگے سے آئے فرمانے لگے کہ اللہ کے نیک بندے تو کیا چاہتا گا کہ جب تک میں پرچی پڑھتا اس کی غربت کا میرے سامنے تماشا لگتا جب تک میں پرچی پڑھتا وہ میرے سامنے ترسی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہتا کہ یہ کیا مجھے دیں گے اور کتنا دیں گے اسے یہ نہیں برداشت ہوتا اور یہاں پر کیا ہوتا ہے حضرت جی ایک دیگ پکائیں گے اور ایسے لوگوں کے اوپر آرڈر چلا رہے ہیں کہ جیسے معذ اللہ خدا ہی یہ ہو گیا ہے، لوگوں کو کھلا ہی یہی یہ رہا ہے بھائی ہماری کیا اوقات ہے ہم کیا کسی کو کھلا سکتے ہیں ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں قبول کر لیا رب تعالیٰ نے ہمارا دیا قبول کر لیا ہم رب تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں ہماری تو حالت یہ ہونی چاہیے تھی کہ رمضان میں شہری و افطاری جیسے ہم اپنے گھر میں کرتے ہیں کوشش یہ ہونی چاہیے تھی کہ ساتھ والوں کو بھی ساتھ ملا کے ان کو بھی شامل کرتے دیں لیکن آج ہم اپنے تک محدود ہو گئے ہیں تو یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا صدقہ زکوٰۃ وہ اچھا جو ایک ہاتھ سے دیا جائے دوسرے ہاتھ کو بھی علم نہ ہو تو یہاں پر تو پوری دنیا کو پتہ ہوتا ہے کہ حضرت صاحب نے راشن تقسیم کیا اور حضرت صاحب نے فلاں تقسیم شروع کیا ہے جی تو یہ غلط بات ہے یہ ریاکاری میں آتا ہے اور اس طرح آپ کو ثواب نہیں الٹا گناہ ملتا ہے کہ آپ لوگوں کی غربت کا تماشا بنا رہے ہیں یہ نہیں کرنا کیونکہ رب طلا فرماتا ہے کہ جو میں نے تمہیں رزق دیا گئے اس کو میرے راستے میں خرچ کرو یہ ایمان والوں کی نشانی ہے کہ جو رب نے رزق دیا اس کو رب کے راستے میں خرچ کرو دیا ہوا بھی اسی کا غیر اور کتنا ہی اچھا ہے کہ اسی کا دیا ہوا اسی کے بندوں پر خرچ کیا جائے پھر فرماتا ہے یہ نہیں کہ تو خرچ کرے گا بات ختم نہیں بلکہ یہ رمضان ہے اس میں جو بھی نیکی کرو گے اس کی اس کے اس کا اجر جو ہے آپ کو ستر گنا زیادہ ملے گا یہ رمضان کی برکت ہے رمضان میں آپ مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں ثواب دگنا ہے قرآن مجید پڑھتے ہیں ثواب دگنا ہے کوئی بھی عبادت کرتے ہیں ثواب دگنا ہے کیونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے